لك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية اشهد ان محمدا رسول الله الصلاه في بيوتكم لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة في الميوتك. في هذا الزمان انتشرت الأوبئة وأغلقت المساجد وأصبح الخوف منتشرا في المجتمع الإسلامي والعلماء عاجزون عن ابتكار علاج لهذا الوباء فالله عز وجل إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ففيروس كورونا أعاذنا الله وإياكم منه لا يرى بالعين المجردة ولكنه حطم قوى الجبابرة وأظهر ضعف الأباطرة وكسر شوكة القياصرة وهدم آمال حضارات الفراعنة فهل من ناصر أو ناصرة؟ فتوبوا وارجعوا إلى من يرفع عنا العاصفة فاجتمعوا بأبنائكم وأهليكم وعلموهم أن الكورونا جند من جنود الله عز وجل يعبده ويسبح له ولكننا لا نفقه تسبيحة فلم يأتي ليبث الرعب في قلوبنا بل جاء ليبث لنا الطمأنينة وأننا على طريق الأنبياء لا تخف إن الله معنا كلا إن معي ربي سيهدين ما جاء لنطهر الأيدي والجسد فحسب بل جاء ليعلمنا كيف نرتدي لباس التقوى وكيف نطهر القلوب من أدران الذنوب لم يأتي كورونا ومعه الموت بل جاء ليطرق على قلوب ميتة فيذكرها بأوان الله والعودة إلى الله والصحوة قبل الموت فقد أقعدنا في البيوت لنصوم قضاء فاتنا ونركع صلاة ممزقة ونقرأ مصحفا بات على الرف مهجورا جاء على عجل ليخبرنا أن الرحمن اشتاق إلى أيد مهاجرة وقلوب غافلة فأنزل البلاء لترتفع أيدي الضراعة من جديد فعلموا قلوبكم الساهية أن الصدقة تدفع سبعين بابا من أبواب البلاء وأن الدعاء يغير مسارات القدر فَالْزَمُوا مَنْهَجَ رَبِّكُمْ تَسْلَمُوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في آخر الزمان انتشار الأوبئة والموت بين الناس وكثرة موت الفجأة ويكون ذلك بسبب الحوادث والزلازل والبراكين والأوبئة والأعاصير فيكون فيها هلاك أعداد كبيرة من الناس فقال صلى الله عليه وسلم إنها تكون في آخر الزمان حينما يفسد الناس وتكثر الفتن والجهل والبعد عن دين الله وعندما يتجرأ الناس على حدود الله عز وجل وعندما يكثر الفساد في الأرض فيكون في ذلك أمور تنذر الناس وتقرعهم فيها موت للبشر وللدواب وللنبات مما هو قوام حياة الناس فقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أنه ما أصاب أحدا مصيبة إلا كانت بما كسبت يداه قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في خيمة له من أدم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي أي موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية 12000 عشر ألفا لذلك فإن المؤمنين إذا أصابتهم مصيبة قاموا بأمر الله عز وجل فيصبرون ويحتسبون ويؤجرون على ذلك أعظم الأجر فمن مات في الوباء كان موته في الوباء شهادة له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله فالمتوفى من الطاعون شهيد من الشهداء بإذن الله تعالى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حرصا على أرواح الناس وهو أول من أرسى قواعد الحجر الصحي عندما أمر الناس بملازمة منازلهم وبلادهم في حال تفشي فيها وباء فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فالفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف فقد انتشر الطاعون في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وتسبب في وفاة حوالي ثلاثين ألف مسلم وكان أبرزهم الصحابي أبو عبيدة بن الجراح فقل فيه الناس وعجز من بقي عن دفن الموتى وعندما ماتت أم أمير البصرة فلم يجد من يخرج جنازتها سوى أربعة رجال فخطب عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس قائلا أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه في الجبال فكثرة القتلى بلغت لدرجة أن في يوم الجمعة لم يحضر الصلاة سوى سبعة رجال ومرأة فقال الخطيب: ما فعلت تلك الوجوة فقالت المرأة تحت التراب فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية وأحاديث تقال في هذا الشأن لرفع البلاء وتدفع عنا الضرر فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة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 من قالها ثلاث مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل, قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء فاللهم لا تفجعنا بأنفسنا ولا أهلنا ونعوذ بك يا ربنا من مصائب الدنيا وتقلب حوادثها اللهم انا نخاف الفقد فلا تحملنا ما لا طاقه لنا به اللهم عافنا واعف عنا واحسن خاتمتنا واجعلنا من اهل الشهاده والجنه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين